Надежда. По време на комунистическия режим, народната власт ме изключи от университета. И ме в малко кръче, без право да се връщам в София. Но... имаше една надежда. Благодарю. map on Андрей? Моля ви се Надежда! Това е просто една въртележка. Добре. Хоп. Още ли. Ами сега. Още що Ha, ha, ha, ha. често милиционерите ме спираха и ме питаха да не четеш забранена книга. Какъв е тоя доктор? Казвах им, че чета медицински литература. Следва медицина. Тях можех да ги излъжа. но себе си не. Че? Документите за проверка. И да не закачаш момичето. Тя е от добро семейство. André? Dutra. Надежда Тя се казваше Надежда